انفسنا طاقيب كلنا نرجوك يا مريم you Oh داعي في من اشتركوا اشتركوا I'm ثبت إيمانا وأوانا خليكي دايما ويانا يا ستي يا I'll